كيره لا لا لا سلاما سائره سنه طيبه نفره وي اه رود ذيس وانا جدي سنصوب جنب شغل رجاله نقص <تصفيق> بتم ما دربكين دما سيب سن بكش كيره بيحكموا الشارع بنفط قلمي زي كره شافعي تشوف <تصفيق> لي بضحكه للضرس دربكين بزعل النجه صحكمه بيجي إذا كنت محتاج بتكس في رجال تعال نبقى رجال داي داي مالي عيب ساي لو انتو كبار انا ابقى ليفاي بالك داكي قلت لو ساي بس نيجا يو دم بجول فيك السايفون جانا عرقان تقول سمعت تاي فود وان بنش مان داي ما شغل تايسون جيب الفلو داي يوم شده قلت ليه تعال شيلو ثوم بدو انجلشت بجيك بسد قده و دايسنو بيت بجيك بمرتده ايوه جبتك قلبوا جابوا الجرو فكيت الجنزيل قاموا الجرو خشيت توش ولبست الفرو نزل لي ما مابيشترو شفت المكنة النكد الشغل العفنة العمل الشغب النيقا خامس الشغلة مكنة وقفلت فرقة نيقا طبحة عزومة كرامة هنا مين اونلي فوت بمدامك قوم لي فوق حق فوت في مقامك كاذوليك شوت فان قدامك اوي ها آه. ان عالشكلك زادو أرجل منك فادو بين شبهين وتلاقو وقت الجد بتطارو سمكة ايش ما واقفين دي الناس الجامدة وبيوراي تيما الناس شفادة وناس سخنين في الحتة الباردة وناس اقتنعت من الباردة ما كانت جد بي اي تلاشين تبقي انت ماري ماشين كمان جد في الخلا مارجين قتو في اللستة خاشين دماخو قد اخوه حتى مونيتر شو ذا الفيك وذي الابطال في افنجرز إحناكم رول بلاي ورا كاميرا قد العدس عايك ذا الحله ذي مزاجين مساجين ومرافيت واللقطه ذي كانت عشان ما مني اخراجي بخنيك اللعبه بمزاجي حقتي والراجل يقول انا زاتي في كل زققت شمري ريحه لساتك هنا ما في زوجاري الحله واحده جمالي وبقاري لو ذكر خش الحله دي تاني تلفون ما في تاخير بطعن اضل الفيل فوق الفيل وبضوي فضل الفيل شيل بتعملو وترجع كوكب بعرقي بقول ذا البوبر ما وحده بجيب انت مهندم وما زوج جوبات تماسست ام جيوبي تقيله ربنا يزيده اخوك لسا مجكك الحله قايلين سيده ما بصح بيكي ابسي شغله عجيبه ناسي ديلك الشبعاني تدق نظيف ندق نظيف تلفون صامت اخوك مدير تفوشني شاخي تقوم تكيف تفوشني سابي تقوم تطير ندوب تلفون نظيف صامت اخوك مدير تفوشني شاخي تقوم تكيف تفوشني سابي تقوم تطير دبل حقيقي ما شغل سينما في تو باق وبال تبقى هرمه بتيري ببل بدون فرز ما طلص ملص تدق جرس نحن الفارغه ما بتنسينا مو موتيفيشن تنمو مشينا بغير مو ما بتودينا قروش الدنيا ما فينا خمسه نيقاز بوراي سي طلقوا هناي مليش شغل تسفاي هذاك المجنون جاي مغرسين قل والله بنعيش لبط بيجاي هسه في زمن ليا اوعتها بش اقعد ساي منو قال ليك انا قاعد ساي منو ده الملك انا باني امبايا بكتيب ايديك قاعده شاي شلي ياما ما العفاضي اخوك دا خدت الكره في القم مرتاح شوفو البلد الشغل الصاح شلي ياما خانق البيت اخوك حشاظ وي في السين انا سبستانق حفار اخر تستان شلي ياما باكل البيت ده بريده تومة بكتب حرف الناس مكتومة وعلى مالك مصدومة شيل كلنا شفااتة بس سقيف هنا ما في شيء غير الدربكين هنا اخوك ملك دري الملك بقيف ملك فجود سيف وبيسيح ليرك ليركس مطر فلو بريك جيب المايك اخوك فرق دريس عصر اقعد تحت من الغرب حد الشرق من الشرق حد الشرق دا مقاس عشرة اكس غلوش غلش بريق شغله مزرق حلتك ما شبه غيره اي زر راجل في بيت اي زور يرعى بقيدو دا كلام طير في باغير زي ما غبت ساعتين ودا كلام هسي وبعدين وبيني بينكم حفره نشوف بتحفر لوين ما كانتش نوديل ما كان خياطه اصلوا يا زولا إنتي ما قلنا دق قالوا زي ما الشاطب هارفي وانا جبنا ما سادة عندي وسواس وراسي في وكك بنطق بارت لساني في وشك أزعل وساي عرق بقلطك أمشي للبحر وأغرف في جك دربكين وبعده سيميكوما مسجل هاتريك لسه في ما بشد بالكعب الكورة في الكورنر أخوك زول كعب وحقه يتقوبا معاي بعنيب معك شيخ صوبة معاي غوريلا وسيب لالوبة طايل شايف ما في زول فوقك خش الجنب الأحسن مرفوضة نصه تقول ميدن تشاينا فتشهم تلقى فيهم في جاينا معاك أسطول جان أسبوع تجي وتبوس راسنا الله الفوق الدنيا استاذنا عفواً مايك بخاف من لساننا بدور حط الخرطوم تصاننا كان دايرنا تعرف مكاننا أخوك شرامي قديم من بدري أخوك مرغوب منو قاسين بدري ساند دا كتابة خير ليكي تقري ساند دا كتابة خير ليكي تجري, تجري. شغله حقيقة دي ما طلع شغل سنين ودي ما فرص أصله دا ما فلس ما تخاوي زولاً ما كلا سرجون بطوب دا كما أفترس ما جرس شغله الشبع بايو درا الكل قاعد ساي شنو ادي السيس ما تقول هاي معاك سلام انا ما زول باي خاني قلبي ده شغل تاية الشغلة مهارة ما دربكين حزام وزن تقيل ديل وزن ريش ومصي جفار ده اناك بيش تنسو ده كلام واضح ما دهلو تفسير لو بتمشي عادي حبة ما بيجيك انا حفيان بشيلة لتشام في سليك يلا شغل تكتيك سبعة ثمانية بسجل فيك يا هارش كوبا الزمن فيك يا كبير وخطر فيك يا